ηλεκτρονικές υπηρεσίες και διακυβέρνηση ο ιστότοπος Ερμής είναι η εθνική πύλη δημόσιας διοίκησης και αποτελεί την κυβερνητική διαδικτυακή πύλη της δημόσιας διοίκησης που έχει ως σκοπό την πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων και την ασφαλή διεκπεραίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Απότερος στόχος του ΕΡΜΗΣ είναι μέσα από ένα σύνολο δράσεων, ο εξυγχρονισμός της δημόσια διοίκηση και η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίες στους πολίτες. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΡΜΗΣ διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Α. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες με όχι άμεση παραλαβή αποτελέσματος. Σε αυτή την κατηγορία υπηρεσιών υποβάλλεται ηλεκτρονικές αιτήσεις προς τις υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης και παραλαμβάνεται το αποτέλεσμα είτε από την ηλεκτρονική σας θηρίδα στον είτε από το ΚΕΠ που δηλώνεται κατά την υποβολή της αίτησης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει και την πλειονότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Ερμής. Β. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες με άμεση παραλαβή αποτελέσματος. Σε αυτή την κατηγορία υποβάλλεται επίσης ηλεκτρονικές αιτήσεις για υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, παραλαμβάνοντας όμως άμεσα το αποτέλεσμα στην ηλεκτρονική σας θηρίδα. Το σύνολο πληροφορίας είναι επίσης οργανωμένο σύμφωνα με το θεματικό αντικείμενο στο οποίο ανήκει η κάθε υπηρεσία και διαιρείται σε αντίστοιχες υποκατηγορίες για την καλύτερη οργάνωση και προβολή των πληροφοριών. Η κατηγοριοποίηση αυτή είναι προσβάσιμη μέσω της επιλογής «Υπηρεσίες και πληροφορίες» του βασικού μενού. Διαλέγοντας από τις εμφανιζόμενες κατηγορίες ή υποκατηγορίες, οδηγούμαστε σε άλλη σελίδα που παρουσιάζει τη λίστα της επιλεγμένης κατηγορία. Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται πληροφορίες για την προσφερόμενη ηλεκτρονική υπηρεσία, όπως ο αρμόδιος φορέας, άλλοι φορείς που εμπλέκονται, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον πολίτη, καθώς και τα δικαιολογητικά που νέμενα ναι, απαιτούνται για τη διεκπαιρέωση της υπηρεσίας, αλλά αναζητούνται αυτεπαγγέλτος από τον αρμόδιο φορέα σε επικοινωνία με άλλους φορείς του δημοσίου. Στη σελίδα του θεματικού ευρετηρίου που είδαμε πιο πάνω, εκτός από την κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών αναθεματικό αντικείμενο υπάρχει και κατηγοριοποίηση επεισόδια ζωής, η οποία διαχωρίζει τις υπηρεσίες με βάση γεγονότα στη ζωή του πολίτη και αντίστοιχες υπηρεσίες που μπορεί να χρειαστεί από τους φορείς του δημοσίου. Η είσοδος των Ερμής πραγματοποιείται με τους εξή δύο τρόπους. με χρήση των προσωπικών κωδικών του Πολίτη στο σύστημα Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Στην οθόνη αυτή εμφανίζονται πληροφορίες για την προσφερόμενη ηλεκτρονική υπηρεσία, όπως ο αρμόδιος φορέας, Άλλοι φορείς που εμπλέκονται, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον πολίτη, καθώς και τα δικαιολογητικά που νέμενα απαιτούνται για τη διεκπαιρέωση της υπηρεσίας, αλλά αναζητούνται αυτεπαγγέλτος από τον αρμόδιο φορέα σε επικοινωνία με άλλους φορείς. Με χρήση των προσωπικών κωδικών του πολίτη που είχαν εκδοθεί αποκλειστικά για την πύλη Ερμής μέχρι την 9 Νοεμβρίου 2015. Η διαδικασία έκδοσης νέων κωδικών έχει διακοπεί. Παρόλα αυτά, οι κωδικοί που έχουν εκδοθεί μέχρι αυτή την ημερομηνία εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για είσοδο στο σύστημα. Εμφάνιση πληροφοριών για υπηρεσία με πλήρη δικαιολογητικά. Επίσης, σε αυτή την οθόνη εμφανίζονται στο τέλος άλλες υπηρεσίες που καλύπτονται από τα ίδια στοιχεία του πολίτη και μπορούμε να προβούμε στην άμεση εκτέλεσή τους. Η πλειοψηφία των υπηρεσιών του Ερμής κατά την εκτέλεσή τους δεν παράγουν άμεσα αποτελέσματα, αλλά πρέπει ο πολίτης να προσέλθει στο κέπτης επιλογής του για να παραλάβει το παραγόμενο έγγραφο. Στο επόμενο βήμα εμφανίζεται αίτηση τις οποίες τα στοιχεία πρέπει να συμπληρώσουμε καταλήλως, ενώ κάποια από αυτά είναι ήδη συμπληρωμένα με βάση τα στοιχεία μας που υπάρχουν ήδη στο Ερμής. Προβολή εγγράφου Αποθήκευση εγγράφου Τα έγγραφα που καταχωρούνται στη θηρίδα μας ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης μιας υπηρεσίας παραμένουν εκεί για έξι μήνες και στη συνέχεια διαγράφονται. Αν θέλουμε εμείς να μην διαγραφούν, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την επιλογή Αποθήκευση. Αφαίρεση εγγράφου Το opengov.gr αποτελεί μέρος ενός συνόλου δράσεων με στόχο την ανοιχτή διακυβέρνηση. Στο επίκεντρο της ανοιχτής διακυβέρνησης είναι οι ανάγκες των πολιτών για πληροφόρηση, για αξιοκρατία και για συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης των αποφάσεων. Η πλειοψηφία των υπηρεσιών του ΕΡΜΗΣ κατά την εκτέλεσή τους δεν παράγουν άμεσα αποτελέσματα, αλλά πρέπει ο πολίτης να προσέλθει στο κέπ της επιλογής του για να παραλάβει το παραγόμενο έγγραφο. Προβολή εγγράφου. Αποθήκευση εγγράφου. Τα έγγραφα που καταχωρούνται στη θηρίδα μας ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης μιας υπηρεσίας παραμένουν εκεί για έξι μήνες και στη συνέχεια διαγράφονται